Tehát az tudva levő, hogy a magyar őstörténetet minden krónikás hagyomány Noé-tól indítja. Ezt gondolom tudjuk, tehát Noénak a három fia közül, hát egyszer az egyiket, másik a másikat szokták kiemelni, mint a magyarság ősét. Tehát mindesetre, ha fölírjuk, hogy Noé, tehát ez azt jelenti, hogy adva van egy fogalmunk, amiből mi magunkat elindítjuk. Tehát a magyar őstörténet Noéból indít, bármilyen furcsa hangzik. Na most... A Noé névvel kapcsolatban van egy bárkának nevezett, ilyenkor mindig a magáhangzókat kis betűvel írjuk, mert a mással hangzó rendszer a meghatározó. Na most, ha ezt Noéval kapcsolom, akkor persze ezt én hajónak értelmezem, és olyanként is ábrázolják, megint egész sereg mellékes, illetve mögöttes tartalom, de ebben most nem megyek bele. De ha a nővel kapcsolatos és megmentő, tehát egy nehéz, hogy mondjam, helyzetben, életveszélyes helyzetben, ahol víz vesz körül. Persze, hogy burok. Hát mindent, mi, hát annélkül nem tudunk megszületni. Hát próbálják ki, na, burok nélkül születni. Tehát azt jelenti, hogy ez itt már burokként jelenik meg. És nem csak így van összefüggés hangalakilag, hanem így is van összefüggés. Hát akkor azt már érdemes komolyan venni. Na most ne felejtsük el, hogy ebben a világkorszakban, amiben ez az egész rendszer működik, mert ez ma működik, ebben a meghatározó, miután mi egy évköri rendszerben a halak világ hónapjába születtünk bele. És hát Jézus születésével ez indul el az útján. Na most ide, ha testileg meg akarok nyilatkozni, mindig csak a szemközt lévőn keresztül tudok. Az pedig micsoda? Hát az a szűz. Tehát vagy szűzön keresztül születik ide az emberfia, vagy nem fog ide születni. Tehát nem tudja másképp, az ember fia ide csak szűzön keresztül születhet. Na most ez részben jó, részben meg egy iszonyatos tehertétel. Először is azért, mert a szűz nem szokott szülni. Tehát már eleve nem olyan könnyű rábírni, hogy szüljön. Tehát jelenleg, amikor végjátékban vagyunk, tehát a halak utolsó időszaka a szűz, megint csak hát tombol. Azt mondja, egyszerűen nem vagyok hajlandó szülni. És aki pedig szül, az meg mintha gépfegyvert ropogtatna. Az egyszerűen löki ki. Na most ezekből viszont nem bánnak emberek, tehát ezek rovar szinten jelennek meg. Tehát ilyen mértékben szaporítani már nyulat se lehet. Tehát ahogy jelenleg a világ szaporodik, az már nem emlős állat szintjén szaporodik, ez már a rovarok szintjén szaporodik. Tehát lehet érzékelni, hogy itt egy hatalmas polarizálódásról van szó, a szűz ezt a kétfélét tudja. Tehát vagy teljesen megszünteti a szaporodást, vagy pedig ugyanabból sokat, de nagyon sokat. És itt vagyunk most ugye a tudomány első számú követelményénél a matematizálhatóságnál. Tehát jelenleg az emberiséget már csak matematikai kategóriákban kezelik. Itt már csak matematikailag kifejezhető, ami jelenleg az emberiséget történik. Hát ezért van az, hogy népességről beszélünk, ülőhelyekről beszélünk, munkahelyekről beszélünk, Férőhelyekről beszélünk, tehát csak olyan kategóriákat használunk, ami matematikailag jellemezhető. Hogy azon az, az, abban az állásban ki fog majd dolgozni, abszolút senkit nem érdekel. Hogy azon a helyen ki fog ülni, nem érdekel senkit. Hányan voltak jelen? 200-an voltak, vagy 138-an? Abszolút nem érdekel. Hogy abból a 138-ból mondjuk 8 ért valamit, az összes nem erre a mondkozik, tehát ez senkit nem érdekel. Eddig, eddig gondolom, hogy lehet érzékelni. Nekünk a legfontosabb minőség, akihez mérhetjük magunkat ebben a korban, tehát aki egyfajta formát definiál földi keretek közt, az furcsa módon nem férfiú, hanem a szűzanya. Na, tehát ha én ennek az egésznek a működés rendjéről akarok, valamit tudni, hát akkor meg kell néznem, hogy akkor a magyar őstörténet hogyan kezeli önmagát. Tehát a kronikás hagyomány, az ugye ebből három vonulatot. noé ugye a, a tovább élés az három vonalon megy. Az egyik az a hám. hát ezt -h val szokták, de, egy, de egy, egyszerűbb így írni. Utána jön egy sém, és itt pedig van egy jáfet. Ez a program, meg ez a program, meg ez a program így egymás után, ahogy felsorolja a genezisk könyve. Ez tulajdonképpen minden olyan programnak a szükségszerű, hát hogy mondjam, csak, program felépítése, amelyik nagy dolgot akar a világban létrehozni. Tehát ilyenkor szoktuk ugye ezt a kimenőre, vagy ha a tét is belefoglalom, akkor kimentőre. Tehát ez az, amivel kiadom az információt. Jó, de ha én kiadom az információt, az a legritkább esetben talált elébe. Akármit célzok meg vele. Tehát mi a második? Az a semmitő program. Tehát ami az elsőnek, a nem sikerültnek a visszatervezését jelenti. És mi a harmadik? Ezt már aztán tényleg le tudják, hogy ez meg a javított. Tehát ez azért nagyon fontos, mert jó, de most ez már valóban azt jelenti, hogy ha én az emberiséget egy bizonyos állapotából, egy magasabb szintre akarom emelni, akkor ennek ez a három fázisa van. Na most az első fázis, ha én a Genezis könyvének, tehát ez most vegyük úgy, hogy egy egyetemes bölcsesség, hiszen a kulcs szavai, azok nem héberül értelmezhetők, és ezt most már tényleg érdemes figyelembe venni. Lehet, hogy úgy is, de hogy így is, az meg teljesen biztos. Tehát azt jelenti, hogy ha én egy vízözön után, vagy nevezzük ezt a burokban töltött időszak után, én el akarom indítani az életet, annak lesz egy olyan fejezete, ez volt az, ami a paradicsomi létet jelentette, ami a kimenő vagy kimentő. Tehát valamilyen helyzetből egy magasabb szintre emelő, tehát abból a helyzetből kimentő program. Igen ám, de amint ezt ugyanebből a genezis könyvéből megtudjuk, ez nem volt sikeres. Honnan tudjuk? Hát mert a bűneset ez gyakorlatilag nullázta. Tehát újra kellett indítani, mi volt az újraindítás, ez a paradicsomon kívüli lét. Tehát egy teljes, teljes új, új indításra volt szükség, és ez a javított program. Jelenleg ennek a javított programnak vagyunk mi, hát a jó-rosszul hát működő további Na most ez megint olyan kérdés, hogy ha én tudom, hogy a másra hangzó kategóriák a meghatározók, eddig még a Héber hagyomány, meg az arab hagyomány, tehát a szemita hagyomány is aláírja. De ő már nem hangkategóriákban dolgozik, csak másra dolgozik. Tehát innentől már nem elasztikus a rendszere, hanem merev a rendszere. De ezt, ezt a hármasságot, ezt azért nagyon fontos nekünk tudni, mert különben nem értjük meg, hogy lehet az, hogy a krónikás hagyományunk csak vagy kámtól származtat bennünket, vagy jáfettől. Sémptől sohase. Tehát a magyarságnak nem a semmitő programban van szerepe, hanem a kimentőben, és ha az történetesen valamely oknál nem sikerül, akkor meg a javítottban. Tehát nekünk, hála jóistennek, senki ellenében nem kell érvényesíteni a jót, mert nekünk a jót kell szolgálni. Semmi más szerepünk nincs a világban. És ezt meg egyszerűen nem tudjuk azonosítani ezt a szerepet a viselkedésünkkel, nem tudjuk föltalálni magunkat benne. Ha állandóan arra uszítanak, hogy másokat nézzünk le, vagy másokat próbáljunk legázolni, tehát zárkózunk föl egy sémita mentalitáshoz. És ez nagyon lényeges dolog, mert ha én nem tudom a nyelvemet használni, ehhez az összefüggés rendszerhez soha se jutottam volna el. Még valamit, ha én itt úgy veszem, hogy ez valóban a nőnek a megfelelője, akkor itt gondok lesznek, mert a nő önmagában nem szaporodás képes. És akkor emlékezzünk vissza, hogy mi történik, amikor kijön a bárkából, megkapja már az engedélyt, hogy húst is ehet, mert addig nem ehetett, addig csak növényel táplálkozhatott. Tehát ne felejtsük el, hogy már az ember teremtésének a fázisában, tehát a hatodik napon, már elmondja az úr, hogy ő mit ehet és mit nem ehet. És csak növényi táplálékot, tehát magvakat és növényi hát, termékeket ehet, tehát a nő, az a növénynek a szintjén, hát gyarapíthatja önmagát. Na most, nem tudom, föltűnt -e, hogy a bárkába csak állatot vízbe. Hát a növényem mi lesz? Hát ott van, noé és családja, nem tudom, érthető, de ezt soha nem értjük meg. Hát azért, azért ennyi idő alatt már a növényzet tényleg ki tud pusztulni. Tehát ha egy tényleg egyetlen csúcs áll ki, és ez az ararád, hát akkor azt jelenti, hogy lőttek a növényvilágnak. És nem vízbe, se magvakat nem vízbe, se növényt nem vízbe, de, de annyit se, ami, tehát említés nem tétetik róla, amit legalább el tudna rákcsálni. Ez azt jelenti, hogy ő egy személyben képviseli magát a növényi minőséget is. És amikor kijön a bárkából, az áldozatot elvégzi, akkor kapja meg fölülről a fölhatalmazást, hogy innen már állatot is ehetsz. Na most, ha ő a növénynek a megfelelője, ki lesz az állaté? Erről van szó. Nem tudom, ismerjük ki az elvtársát. Lót, természetesen. Na most, a női életvitelnek hol van vége? Tehát a noé maga a saját történetét hol fejezi be? ahol a sátorban ugye egy másik állapotba jutva, magyarul leissza magát. Tehát önkívületi állapotban van, és a három fiú sorban bemegy. Ebben a sorrendben. Tehát a sorrend nagyon lényeges. Na most mit csinál Ésre Észreveszi az apukának azt a részét, amit nem lenne szabad észrevennie. És kimegy, és közli ezt a két testvérrel majd a két testvér pedig bemegy, és egy ilyen leplet tartanak az apukájuk és maguk közé, és ezzel letakarják. Na most kiózanodik Noé. Melyiket fogja kitüntetni, és melyiket fogja elátkozni? Tehát akit leplezetlenül érdekel a világ, azt kiátkozza. Aki leplezi a dolgokat, és úgy közelít, azt kitünteti. Nem tudom, érthetően. És itt nem lehet mellé beszélni. Tehát egy nagyon lényeges dologról van szó. A úgynevett bibliakritika ezt úgy magyarázza, hogy Kám miután iszonyúan súlyos büntetést kap. Egyszerűen érthetetlen áll az ember az eset előtt. Hogy mi az? Hát honnan tudhatta, hogy mesztelenül fekszik itt apuka? Honnan tudhatta, hogy tökrészeg? Hát akkor most milyen alapon büntetik őt? És hát egyáltalán tényekkel kerül szembe, és nem hunja be a szemét. Miért olyan nagy bűn ez? Hát van egy olyan vonulata a világnak, amiben ez bizony súlyos bűn. És az a baj, hogy jelenleg ez uralkodik a világban. Viszont egy kétségtelen, hogyha itt valóban a nő és nő az egy minőség, hát akkor a kimenő bizony meglehetősen, hát hogy mondjam, megütődött azon a tényen, hogy hát az apuka nő. Nem tudom érthető-e. Most, ha még mielőtt elkezdenénk soppánkodni, ez micsoda butasság, hát ne felejtsük el, hogy amikor Ádámot ábrázolják, és amikor belőle kiemelkedik Éva, ennek nagyon sok ábrázolása van, Ádámnak is szépen szétteszik a két lábát, és nincs közte semmi. Tehát ez egészen késői korig, tehát a reneszánsz korai korszakáig még, még, ábrázol, tehát még faragványokban is ott van. Tehát az, hogy tudom, egy Michelangelo fölfesti, és hát Michelangelo szerette a nemi szervet, különösen férfiaknál, tehát őnála is egy feltűnően kicsik is valami van ottan egy ilyen kis kukacka, vagy valami, de a korábbiaknál semmi nincs, sőt, hivalkodik vele, hogy nézzétek ide nincs semmi. Tehát ez az az állapot, ami noéig tart. És utána kezdődik el, még ott is csak egy másik minősége indul el, ez az állatszerűség, Ugye? ami azt jelenti, hogy egy addigi folyamatos növekedés, amikor semmi más nem történik, csak növekedés, az átvált állapotszerűségre. Igen, de önmagában az sem jó. Honnan tudjuk? Mi lesz Lótnak a vége? Elválik Ábrahámtól, majd mindjárt megnézzük ezt az Ábrahámot is, elválik tőle, utána egy sivatagba kerülnek, ott vannak a lányai, nincsenek férfiak, leitatják apukát, aki már nagyon férfi, vigyázat, tehát egy barlangban, és szépen, hát elnézést, de alá Tehát mit jelent? Az állatvilágban bizony előfordulhat a körforgás, tehát zárt kör támad. Tehát nem ez az útja az embernek, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az incestus, vagy minek nevezzem, akármi, ez egy közvetlen visszacsatolás, és az azt jelenti, hogy zárt kör támad. Öröklés leáll. Előbb vagy utóbb ez biztosan regeneráltakat fog létrehozni. Na ennyit akkor a szavakról, és akkor még egy nagyon rövid, tudni, ezek mind egyenesen érintenek bennünket. Ne felejtsük el, hogy most akár melyikből indulunk tovább, mindenképp a saját őstörténetünket fogjuk kapni. Tehát ugye, ha Kám vonal, Kámnak a fia Kuskusnak, a fia Nimrod és már itt vagyunk az első magyar királynál. Tehát onnan jön aztán Nimrodi vonal, amivel persze az Ószövetség nem foglalkozik. Miért? Mert ez nem az ő vonala. Tehát nem lehet lehagyni, nem lehet kihagyni, de már nem tud róla mit mondani. Tehát nyilvánvalóan nem azon a vonalon folytatja, hát ezt természetesen ki is lehet olvasni belőle, a jáfetita vonalban pedig rögtön magognál fogunk tartani. Tehát mind a kettő jelen van a krónikás hagyományunknak, sőt a későiek, a Mátyás korjak. tehát ilyen, mint Túróci például, aki megőrzi a képes krónika szöveganyagát is, az már vitatkozik az előszóban, hogy melyik lehet az igaz. Tehát nem érzi, hogy mind a kettőben szerepe van a magyarságnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy vagy az egyik igaz, vagy a másik, hanem a kezdeményezésnél is a szerepünk óriási, meg amikor már elrontotta a semmitől, akkor megint a megújításnál is, tehát a javításnál is. És nekünk egyen nem kell törődni, hála Istenek a semmitéssel, azzal nem kell törődni. Lesznek helyetünk, akik elvégezik. Elég jó fizetik egyébként. Tehát ez a, a továbbiakban, most én kénytelen vagyok letörölni, mert a táblára szükségünk lesz. És akkor adva van, ugye lóttal szemben, ami azt jelenti, hogy elválnak az útjaik, nem az, hogy haragszanak egymásra, vagy harcolnak, megjelenik Ábrahám. Na most Ábrahám nem így jelenik meg, ezt gondolom tudjuk, hanem hogy jelenik meg? Ábrám. Na most megint, kinek az ábrája? Tehát ez, ez egy annyira egyértelmű, tehát ez az a vonal, nem a lóté, és Noém meg már túl vagyunk, amelyikben az emberiség tényleg Isten arcára tehát a teremtő arcára, az ábrájára terveződik. Tehát adva van egy ábrám. Na most ebből, hogy hogy nem, lesz egy ábrahám. Tehát van egy új eleme, és az micsoda? Megmarad az ábra, és a, mi ez a hám? Hát az, amit levágnak róla. Ugyanis ezzel válik ő ábrahámmá. Nem tudom, érthető-e. Na most ebben a hámban, ebben benne van ám a kámi vonal is, tehát hogy ezzel elindul egy kimenő vonal, ebben már mindenképpen benne van a leválás az előző állapotról. Na most innentől kezdve azért ezt az állapotot őrizzük meg, tehát ezt kell a továbbiakban értelmezni, és innentől kezdve kétféle leszármazási vonal van. Az egyik az, amit az egyik szemita népcsoport őriz, a másik meg amit a másik szemita népcsoport őriz. És ezeket nem lehet egyeztetni. Tehát a másodikban ők Izsákot, mármint az első számú, nem a legnépesebb, de jelenleg a legpotensebb. Tehát ez a zsidó vonal. Ők itt Izsákot jelenítik meg másodiknak, és egyedül törvényesnek, és utána következik Jákob. Na most, ahogy a judeokrisztiánizmusban a elem judeo felerősödött, ez nem tegnapi kérdés, Onnantól kezdve megjelent az üdvösségnek az az ábrája, ahol Ábrahám, Izsák és Jákob ott vannak a paradicsomban, és az ő kebelük az, ami az abszolút üdvösséget jeleníti. Tehát a keleti kereszténységben, az úgynevezett ortodox vallásban, mai napig ott vannak ezek. Tehát külső falra is festik őket. A belső, hát hogy mondjam, ha van freskódisz, ott megjelenik, ha ikon, akkor azon megjelenik. Tehát ezt abszolutizálják, kanonizálják ezt a hármasságot. Mire mit mond a másik nagy szemita nép? A nép azt mondja, nem igaz, mert itt Izmael van, itt pedig Ézsó van. És abban a pillanatban az ember elkezd gondolkodni, hogy szabad nekem még itt egyáltalán magyarul olvasni. Hát abban a pillanatban látom az egyik a zsákutca, a másik meg az, amelyik tovább viszi az emberiséget. Tehát ezt rögtön lehet érzékelni. És akkor elkezd az ember ezt az egész kérdést innentől kezdve egységnek tekinteni. Ez, mint Zsákutca, lemarad róla. Akkor kezdek rájönni, de nem kell nekem rájönni, erre már mások figyelmeztettek régen. Hogy Ábrahám neve és a Brahma név az egy is ugyanaz a név. És ez olyan mértékben így van, hogy hát itt még általában szokott engedni az ellenfél. De mikor az ember figyelmezteti, hogy Brahmát, mert itt a H is benne van, bocsánat, ez H, és Ábrahámot mi választja el? Hát egy A. Na igen, ám, de a Indoeurópa nyelvekben az A az fosztóképző. Tehát Ábrahám az a brahmai minőségtől való megfosztottságnak a stációja. Na most a brahmai minőség az a teremtő minőség. A visnui az a fenntartó és igazgató, ennek vannak avatárái, ezekre mindjárt vissza kell térni, és van a pusztítva újra teremtő, az a siva. Most közben a látom, hogy az agyak itt dolgoznak. Hát az izmaelnek összetett a neve. Az él, azt tudjuk, ez annak az Istenségnek a neve, akihez Jézus a keresztván utolsó szavait intézte. Ennek egyetlen szépséghibái van, van, hogy ez nem azonos Jehovával. Ez ugyanis az ősi Kánaán Istenség, de ezt nem én mondom. Hát ez minden ö, ö, ö, ö, vallástörténeti vagy, vagy mitológiai Mexikonban ott van. Tehát azt jelenti, hogy na most akkor Jézusnak ki volt az atya? Hát azért az ember halál előtt közvetlenül nem szokott Pancser Istenekhez imádkozni, tehát már elnézik. Tehát ezeket nagyon komolyan kell venni, mert mind az a név, amelyik jelenleg él végződésű, tehát Mikha él, Gábri él, hát az ezt az Istenséget tartalmaz, nem Jehovát. És ne felejtsük el, hogy bár Jehová leírhatatlan és kimondhatatlan név volt, Na igen ám, de a legrégibb kéziratokban most ott van ám, csak az úgynevezett óhéberre. Az Óhéber jeleknek meg van egy nagy szépséghibájuk. Micsoda. Pontosan olyanok, mint a magyar székelyrovás. Tehát ha én nem tudnám, hogy Óhéber, én vidáman olvasnám székelyrovásként. Minden esetre ezek azért nagyon fontos dolgok, amikor viszont nem mondhatják ki, vagy nem írhatják le, akkor sem élt írnak, hanem Adonáit. Érthető? Tehát az Úr kifejezést alkalmaz, az él nem fordul elő. Tehát magyarul abban a vonulatban, amelyik akár Elohimot használ, mert egyébként is többes szám, akár hát Jáhvét használ, mert ez egy két vonalnak tételezik föl ezt a Bibliakritikában, akár melyiket használja, ha helyettesíteni akarja, mindenképpen az Adonájt használja. De az él itt elő se fordul. Na most Jézus nem volt elég tájékozott. Tehát minden esete, igen, ez, ez az él. Tehát ez természetesen, ez az izm vagy izma, csak azt kell tudni, hogy ez kimondáskor vagy egy H-val, vagy egy j vagy egy vével vel bővül az elején. Érthető? Mert kimondáskor, ha magánhangzót mondok ki, akkor óhatatlanul elé mondok. Tehát vagy ezt például úgy írják le, hogy egy ilyen hehezetet tesznek elé, tehát hismának. Ez a pontos ejtése, illetve leírása. Most a hisma és a Vishnu az ugyanaz a név. Csak az elejére az egyik a vét teszi, mint hiátos pótló hangot, másik pedig a hát teszi, mint hiátos pótló hangot. Tehát teljesen egyértelműen a hisma és a visnú, itt a vét ilyenkor kicsivel kell írni. És akkor már ezt is az él azt nyugodtan hozzá tehetem, de az Istennek a neve. És a harmadik, hát ezt meg megint tudni kell, hogy nem ézsau írják, hanem Hisavnak. Tehát ennek a pontos leírása, az hisav, Megint a H-val kezdjük, és ez sav. Na most ennek mi a megfelelője? SV. Természetesen. Tehát azt jelenti, hogy egy egyetemes összefüggés rajzolódik ki, de nem a zsákutcában. Nekünk viszont a zsákutcát tanítják. Tehát ez a megfelelés soha nem tud kialakulni. Tehát ezért nekünk már csak úgy mutogatják az Abba, a Brahman és mint Sivát, minthogy köpjétek le, ez egy más, ezt nem szabad elfogadni, ez rossz. Tehát semmiképpen nem elfogadható. Tehát egyszerűen nem tudja elképzelni, miért, mert ő csak ezt az egy utat mert Most ez viszont kizárja, kizárja a másikat. Na ezt csak azért mutatom meg, mert innentől eddig ez még... Hát ha valaki ismeri az eredeti írásmódot, tehát az, hogy ez Hismának és nem pedig Izmaelnek írják és mondják, vagy ez pedig nem Izsáúnak, nem Hiszavnak. hát akkor azonnal meg tudja találni az összefüggést. Tehát ehhez még nem kell magyar ős történet. Na de abban a pillanatban, hogy én itt tartok, hát akkor elkezd mozogni bennem valami, hogy hát ezek meg nekünk ismerős minőségek. Hát a Vishnu nálunk besenyő formában jelenik meg a történelmünkben. Ezért kell a besenyőt amennyire lehet bemocskolni. Hogy az magyar ellenes volt, hogy ez püfölt bennünket, és itt és tovább de Miért? Hát mert pontosan ez a gerince ennek a művelet sornak. Tehát a fenntartó igazgató erő. Tehát ez a besenyőnek felel meg. Hát amivel tele van a Kárpát-medence, hát tudjuk, a nyugati határszéltől kezdve, a keletig végig ott vannak a besenyő elnevezések. És hát a, a népesség is nyilvánvalóan, bár óriási népesség cserék voltak, tehát nyilvánvalóan megmaradtak. Na most itt is lehet tudni, mert ha az ember tudja, hogy ez nálunk szavír formájában, vagy szavár formájában, ragozott forma vagy szavárjának az alapnépessége. És ezt nevezték s is, meg s is, és ezt B-vel is, V-vel is, tehát mind a kétféle módon írták. És akkor már csak erre kell, erre már nyilván megtalálták. Ez a him az nyilvánvaló a hunnak, felelmeg és ez minek. Ugyanis önállóan nem létezett ugyan, de így összetételben annál inkább. Ez meg az avar hun. Tehát nincs önálló avar, de van avar hun. És ennek őrzik a népneveink a nyomát. Milyen népneveink tele van vele a kárpát -medence. Várkony természetesen. Tehát valóban van, ez valóban két összetevő nép volt, megvan egészen kelet-Ázsiában az előzménye, Uárnak az egyiket és Hunnak a másikat. De ez mindig együtt jelenik meg. Tehát azt jelenti, hogy bizony megvan a hármas összetevője a magyarságnak, de ezt én már nem tudom másképp kiolvasni, csak akkor, hogyha ez a szavír vagy szavár, ez a szavár tojászfalói néven jelenik meg görög forrásokban. Tehát ez az, amelyik a hármas összetevője a magyarságnak. És ez bizony azt jelenti, hogy mindeniknek megvan a maga szerepe, és az ábrahámság pedig ott kezd kialakulni, ahol ez a brahmai minőség valamely oknál fogva visszafogódik. Nem tud, nem tud rendeltetés szerint működni. Most az egyik első előadáson én vetítettem, azt hiszem ebben az évben, ez volt az vagy még a múlt évben, amikor egy hímzést mutattam. Na most az ezt a hármasságot jelenítette meg, és emlékezzünk vissza, hogy ennek a folytatásai, amikor már kimaradt belőle az Ábrahám, onnatól kezdve ez a Viszus kettős egymás ellen támad. Tehát ha én nem hármasságként modellezem a világot, hanem két összetevőjével, akkor óhatatlan a kettő egymásra támad. És innen van az a két összetevőjének minősített világ, ahol csak testiség meg lelkiség van, nincs harmadik, szellemiséget azonosnak veszik a lelkiséggel, és a kettőt egymásra úszítják. És innentől kezdve csúnya lesz a test, nem, nem, nem szabad vele élni, vissza kell fogni, azt kézist kell indítani, és itt tovább, és itt és így tehát abban a pillanatban, ahol a hármasságot kettősségre egyszerűsítem, a kettő azonnal egymás ellen fordul. És jelenleg, hát azért tessék elmenni akár Tébánoshoz, akár lelkipásztorhoz, mind mindegyik két összetevőjének fogja mondani az embert. Mert így tanítják. Tehát nem tudja ezt a hármasságot, jól lehet pontosan tudja, hogy a hébernyelvben, és a görögben, és a latinban is külön szó van a lélekre, külön a szellemre, de nem, ő számára az egy és ugyanazt jelent. Ennyit erről.